Востаннє Катерина спілкувалася зі своїм чоловіком 12 квітня. Того дня він та його побратими потрапили у полон. Ще одна звістка не йшла до жінки наприкінці серпня. Це був лист, датований 30 травня. Де зараз перебуває її чоловік Дмитро, який боронив Маріуполь, на заводі Ілліча, в якому він стані фізичному та моральному, та які перспективи його повернення з полону – Катерина не знає. Разом з іншими близькими полонених українських воїнів вона цими днями у Києві шукає можливості повернути їх на батьківщину. Звертається до організацій, які займаються військовополоненими до Червоного Христа. Тощо кореспондентом Суспільного жінка також розповіла про ситуацію на заводі ліча, який боронив її чоловік без їжі та достатньої кількості води залишалися там люди. Вони обороняли Маріуполь на заводі ліча, тримали оборону до кінця і потрапили в полон. Той дванадцяте число. Я пам'ятаю, як мабуть, як, як зараз. 9 ранку він зателефонував на вайбер і слова його були такі, що я не знаю, що за ну, надалі ніби далі за мною буде, ілі ми сьогодні помремо всі, ілі потрапимо в полон. Води він сказав, що таке, як більше 12 годин не пити воду, я кажу, ніколи в житті цього б. Ну, не зміг подумати просто, що я не зможу цього, просто попити води. Ситуація була дуже складна, бо їх брали в кільце, і кільце звужувалося. Їм сказали тримати оборону. Вони просили, щоб їм дали хоча б зелений коридор, щоб просто всі захисники оборонці, і Азовсталі, і завод, Лича, і всі, де хто стояли, щоб їм просто дали хоча б вийти. Російські сказали, не дамо, або буде, ну ілі ви просто загинете тут, ілі будете полонені". Більше зараз говорять про Азовсталь. Я розумію кожного, тому що кожен хоче бачити свого рідного вдома, кожен хоче обійняти свого. Але помимо Азовсталі ще є завод Іліча. Допоки стояв завод Іліча, допоки стояв Азовсталь. Але мало про нього говорять, тому що такого розголосу не дали про Іліч, дали про Азовсталь. Прошу просто кожного молитися і чекати, просто чекати їх додому.